Η ΝΕΗ είναι το κομμάτι τη κοινωνία που περισσότερο από κάθε άλλο έχει όνειρα. Η ΝΕΗ είναι το κομμάτι τη κοινωνία που εμπιστεύτηκε στον ΣΥΡΙΖΑ τα όνειρά του. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ εμπιστεύτηκε του νέου στου μεγάλου αγώνε και τι βαθιές τομέ. Στου αγώνε για να κερδίσουμε πίσω τη χώρα μα, οι νέοι ήταν στην πρώτη γραμμή. Στι τομές με το σύμφωνο συμβίωση, την ταυτότητα φίλου, την αναδοχή τέκνου, την κατάργηση του του μισθού, την αύξηση του κατώτατου μισθού, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασία. Οι νέοι ήταν στην πρώτη γραμμή και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μα ακόμη. Προτείνουμε λοιπόν και εσεί αρνίστε να καθιερωθεί ο πολιτικό όρκο ω αποκλειστικό τύπο όρκου για όλου του κρατικού αξιωματούχου και δημόσιου λειτουργού. Προτείνουμε και εσεί αρνίστε ότι εντό της ελληνική επικράτεια κανεί δεν πρέπει να υποστεί ποτέ ξανά δυσμενή μεταχείριση και διακρίση λόγω του φίλου ή λόγω τη ταυτότητα φίλου ή λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού. Προτείνουμε και εσεί αρνείστε. Να καθιερωθεί ισότητα αμοιβή για ίση εργασία, ανεξαρτήτω ηλικιακών διακρίσεων. Σκέφτομαι όμω και το νέο παιδί, στο περιστέρι που είναι 20 χρονών, για να βρει αύριο δουλειά ω ψυχτικό ή ω ένα παιδί που μπορεί να επισκευάζει εναλκυστήρε. Δεν ήταν ένα παράδειγμα. Ήταν κυβερνητικό στόχο. Από τι 7 Ιουλίου, που η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανέβηκε στην εξουσία, ανέστειλε τη λειτουργία 37 πανεπιστημιακών τμήματων. Κατήργησε τη νομική σχολή τη Πάτρα. Γιατί ξέρουν καλά ότι όταν κλείνει ένα δημόσιο πανεπιστήμιο με δωρεάν φίτηση, ανοίγει ένα ιδιωτικό κολέγιο με δίδακτρα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανέστειλε 65 διετή προγράμματα σπουδών για 1.500 φοιτητές, αλλά έστειλε 2 εκατομμύρια ευρώ στη Θεολογική Σχολή της Βοστόνης, όπου φοιτούν 100 άτομα με δίδακτρα. Γιατί η Υπουργό Παιδεία μπορεί να μην ξέρει τι προπολογισμό έχει το Υπουργείο τη. Σε μεγάλο ποσοστό τελευισμό. του ΑΕΠΔ. Εντάξει, κοιτάξει, δεν υπάρχει αφιβολία. Είναι χαμηλό. Πόσο είναι, πόσο Είναι, είναι χαμηλό. Έτσι, ε, τώρα δεν έχω τα τελευταία στοιχεία. Ε. Ε. Αλλά έχει ο Θεό. Ε. Αποκαταστήσαμε ε. Ναι. την γιορτή. Ναι. Θα γίνεται πλέον γιορτή το πρωί. Εννοηταστικέ εκδηλώσει, όπω κρίνει το κάθε σχολείο ε? και εν συνεχεία κανονικά μαθήματα, κυριαρχία. Κακό στο Υπουργείο Παιδεία κατάργησε όχι μόνο την αργία αλλά και τη σχολική όρτη. Η κυρία Κεραμαίο ευλογεί την περικοπή τη δημόσια χρηματοδότηση των πανεπιστημίων κατά 20%. Η κυρία Κεραμαίο επαναφέρει τη βάση του 10 στι πανελλαδικές και ταυτόχρονα εξισώνει τα πτυχία των κολεγίων με αυτά των ΑΕΗ. Γράφει 9 στι Πανελλαδικέ. Δεν είσαι καλός για το δημόσιο πανεπιστήμιο, κόβεσαι, πηγαίνει σε ιδιωτικό κολέγιο, πληρώνει, παίρνει το πτυχίο σου και μετά είσαι καλός για το δημόσιο. Συγχαρητήρια. Διορίζεσαι. Όμορφα. Νεοδημοκρατικά. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έφερε μαζί της τις παλιές καλές συνήφιες. Τα κενά σε καθηγητές, ακόμα και σε μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ύστερα από 4,5 χρόνια διαρκών αυξήσεων μειώθηκε το επίδομα παιδιού κατά 139 εκατομμύρια και το επίδομα για σχολικά γεύματα κατά 30 εκατομμύρια ευρώ. Όμω οι νέοι περνούν καλά και εκτός σχολείων και σχολών. Το πιο δυναμικό, το πιο αισιόδοξο κομμάτι της κοινωνίας αντιμετωπίζεται ως ενδυνάμει εγκληματία. Δεν είναι δυνατόν κάποιος συμπολίτης μα να έχει πρόσβαση σε όπλα τα οποία έχει πρόσβαση ο στρατό τη Συρίας. Πού βρήκαν καλά τη Μητσοτάκη. Βρέθηκαν καλά, βρέθηκαν... καλά... Βέθηκαν... τη Μητσοτάκη στην Ασοέα. Όχι, με συγχωρείτε. Εκεί θα Ράκ. κολλήσετε. Με συγχωρείτε. Η Υπουργό ναι. για μένα καλά κάνει και, και συ... λέει ότι βρέθηκαν ο... όπλα τη Συρίας. Κάνει μια διασταλτική ερμηνεία. Πρότυπο τη κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ο νέο χωρί αύριο. Γι' αυτό κατήργησε το πρόγραμμα Brain Gain που υλοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ για την εργασία 5.500 νέων επιστημόνων σε κρίσιμου τομεί του δημοσίου. Πριν τι εκλογέ έκαναν καμπάνια κατά του brain drain, μα λένε συνέχεια ότι θέλουν να γυρίσουν οι νέοι μα πίσω, αλλά δεν μπορούν να κρατήσουν και τους νέους που έχουν εδώ. Πρότυπο τη κυβέρνηση Μιτζοτάκη είναι ο νέο που αντί για σπουδέ θα έχει στο βιογραφικό του άναρθρες κραυγέ. Και, και, και, και α και ου και αριστεία παντού.